يا مرحبا باسم ابو خالد عزيز المقام ترحبت الراجح الطيب ميزانها يا مرحبا عد ملحت برق الغمام وما حنر عادها ونهل هتانها يا مرحبا ردت التقدير والإحترام الله يحيي ضيوف علي جانها ترحبت النور في حلة شرعت للضيف بيبانها عند ابن عوالط ساس العز ذخر الكرام وريث ربع سلوم الطيب عنوانها لابت ظفر قسمهم بالمجد راس السنان من اشهر سياد حرب روس شجعانها والله وانه يبارك به الحفلة وفرسانها واختامها والكلام اللي ما بعده كلام يا مرحبا يا ضيوف عالي شانها يا مرحبا باسم ابو خالد عزيز المقام ترحب تراجح بطيب ميزانها يا مرحبا عد ملحت برق الغمام وما حن مرحبا راسته التقدير والإحترام خطي الله يحيي ضيوف علي جانها ترحبت نورها بعدي ويجلى الظلام في حلة شرعت للضيف في عند ابن عواض ساس العز ذخر الكرام وريث ربع انسل ومطيب عنوانها لابت ظفر قسمهم بالمجد من اشهر سياد حرب روس شجعانها، والله يديم السعادة والفرح كل عام، وانه يبارك به الحفلة وفرسانها، واختامها والكلام اللي ما بعده كلام، يا مرحبا يا ضيوفٍ عاليًا شانها، يا مرحبا يا ضيوف